كل سنه وانتوا يا اخواتنا طيبين ويا ربي دايما دايما على الخير متجمعين كل سنه وانتوا يا اخواتنا طيبين ويا ربي دايما دايما على الخير متجمعين تكبير بدون مدان تكبير والخير يبان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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر, أكبر وإله الحمد